ولهذا كثرت في الآونة الأخيرة ما يسمى بالأمن الوطني والجهود التي تبذل في هذا الباب كثيرة وكثيرة يمكنكم أن تطالعوها وأن تتعرفوا عليها من خلال ما هو مبثوث ومرئي ومشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الباب من أخطر الأبواب التي بها يتدخل العدو الخارجي والداخلي في شؤون البلاد الإسلامية فإنهم يحرصون غاية الحرص على زرع المفسدين في الأوطان الإسلامية بقصد تفتيتها فيخلون بأمن وأمان وسلامة المواطنين من هذه الناحية وقد انتشر مؤخرا مثل هذه الأعمال التي يراد بها ويقصد منها تشويه الولاة وتضخيم الأخطاء وقصد إهانة الدولة وقصد تأليب المواطنين والشعب على رئيسهم وعلى حاكمهم وعندما ينتشر ذلك كذلك يصبح الناس في فوضى لا سراة له وي ويكون الناس في غاية من التكلم وفي غاية من التظلم وفي غاية من التجاوز والتعدي إلى ما لا تحمد عقباه